القصه دي اسمها مساحه من الفطفضة يا رب تعجبكم يلا بينا بداخلي حفله حفله بها اناس كثيرون منهم الفرح منهم الترح ومنهم الذي جاءها دون رغبه او رغما عنه وهناك من يريد الرقص هناك صاحب الثياب الفاخره وايضا صاحب الثياب العاديه جميل وجهه عيونه بنية اللون. كم احبها ابيض لونه اشتاق للون الاسمر نحيف الجسم ولكنه ذو هيبه وذو ملامح حنونه جميله كان جسده يقترب من جسدي في رغبه وحاضر اثناء مراقصتي وكان جسدي يبتعد وعيوني تغريه بالاقتراب وصرت لا اعرف هل اطاوع جسدي الذي لم يعتد الاقتراب من رجل وبالاخص هذا الرجل الذي يحمل جسده كل هذه الرغبه وصار هو حائرا فيما أريد هل يقترب وربما يلقي مني ما لا يريد؟ هل يبتعد؟ ولكن عيوني تشجعه وبين اضطرابي وحيرته وجدت نفسي في ركن آخر من الحفلة أرمق الحاضرين بعيون مستغربة من هذه الفَسَاتِينِ العرية وأتساءل ماذا يهم الناس في صدر جميل أو قوام أهيف؟ لماذا تتعرى النساء؟ فتخلق عيونا متطفلة تختلس النظر إليها أو تقتحمها بوقاحة ولماذا يهتم الرجال بالأجساد الرخيصة العارية؟ ماذا يعجبهم في هذه الفتاة التي ترقص كأحسن رقصة ويهتز جسدها بشدة غير عابئة بالفستان الشفاف الذي كشف عن تفاصيل جسدها الذي كادت عورته أن تقول أنا هنا بينما تدور في حركة راقصة متأنية على أونية الرخيصة وفي الحمام بينما اعضل من هيئتي ضبطت نفسي متلبسه رداء عاري الصدر والظهر احمر اللون شديد الاغراء وشعري غري متطاير وخلخال قدمي يعلن قدومي كلما مشيت مالي طب مالي وانا مالي بالأحزن انا مالي بيتهيألي ان صوتي يا سلام أما من أحد في ويصر أن أغني ولكن هل صوتي يستطيع أن يعلو؟ عندما كنت أغني في الرحلات المدرسية كان صوتي في البداية وفي هدوئهم جميلا وعندما على التصفيق والصياح على صوتي وراح يغبو ويغبو داخل صدري حتى فقدت القدرة على النطق ولكني أحب الغناء كم اتمنى ان اقف على مسرح ويصفق لي الناس وتشرئب اعناقهم الى جمال صوتي وشكلي وبالاخص هذين الرجلين الاول تجذبني شخصيته فهو عندما اضحك بصوت عال يسدد الي نظره حازمه فاشعر انه زوجي الذي يغار او اخي الاكبر وعندما اتخلص من يده لاجري, لأجري يلحق بجسدي المنطلق ويكبح جنوني وعندما احكي له عن موقف مر بي ولم يعجبه تصرفي بغضب يغضب مني ويعلو صوته وربما يقاطعني الى ان اعود أتصل به اما الاخر فهو حنون رقيق عندما اتكلم ينصت حتى لو سكت برهه يظل منصتا لسكوتي, لسكوتي ويسمع فضفضتي وعندما يرى سوء تصرفي في موقف ما يوجهني في حب ودائما ما يبثني الكلمات الرقيقة التي تبعث الثقة والطمأنينة في نفسي كأن يقول أنت ملائكية الطبع أو أنا دائما هنا لأسمعك أو دموعك غالية فلا تجودي بها إلا على غال هكذا أمي قالت لي ألم أقل إنه حنون يا لو راني ايضا على المسرح هذا المخرج السينمائي العبقري ويلتفت الى ملامحي المنمنم المعبره نعم ملامحي معبره هكذا اخبرني احد الرسامين بينما كان يرسمني اه طيب هكذا قالت بعدما انتهت من رقصتها اين هو اين هو خساره فقد شعرت بفرحة عندما وجدت عكس الحاضرين لا ينظر إلى رقصي بل ظل مصلتا نظره على عيوني بينما كنت أرقص غريبة أن يتجاهل رقصي وينظر إلى عيوني فقد تصورت أنه سيحاول أن يكلمني بعدما أن أنتهي من الرقصة وربما يطلب يدي هكذا كما يحدث في أي حفلة أو فرح الفتيات ترقص والرجال تنتقل مدردحة وليس الملك المتوجه الهادئه التي تحتفظ بنفسها على مقعدها من أنا وسط هذه الحفلة هل أنا هذه الفتاة التي على مقربة ترمق في سخرية كل الحاضرين أم هي تلك التي تقفز من مكانها تريد المشاركة بالرقص أم أنا الأخرى التي تغني بصوت خفيض مع الأغنية الدائرة بالكست لا أعرف نفسي بينهم رغم, رغم أنهم بداخلي